Ковід-19 у майора служби цивільного захисту Юрія Буркута виявили наприкінці грудня. До служби повернувся у січні. Переніс захворювання у легкій формі. Міг сьогодні і не отримати укол, адже при реєстрації на щеплення має бути обов'язково укладена декларація сімейним лікарем. Під час укладання декларації сімейним лікарем е у написанні ім'я була допущена помилка, тому під час реєстрації... Е на вакцинацію, ну, не могли мене знайти у централізованій базі. Лікарю я вказав на те, що я у грудні місяці перехворів, але він зазначив, що це не є протипоказанням. Тобто, ну, в принципі, сроки дозволяють мені вже зробити сьогодні ін'єкцію. Майже вся родина Інни Бондаренко перехворіла ковідом в жовтні 2020 року. На вакцинацію погодилася одразу. Лікар-терапевт мобільної групи допустив жінку на щеплення. Проте показань вона немає. «Коли поступила така інформація, що є можливість вакцинуватися у нас на роботі, то звісно, що... Питання виникало, де я можу вакцинуватися. На даний момент все добре, тим паче, що сьогодні після чергової зміни, якби я себе почуваю добре, я вважаю і надіюсь на те, що буде все добре. Головна біль, вомота в тілі, і підвищення температури. Допускається прийом жаропоніжуючих і обезболюючих препаратів. Про можливі симптоми після введення вакцини рятувальників попереджає лікар-терапевт мобільної групи Андрій Каманцев. Сьогодні прищеплюють вакциною Комірнаті компанії «Файзер». На 126 людей привезли 21 флакон, одного вистачає на 6 доз. Лікар говорить, близько 600 людей прищепили саме цією вакциною за два тижні. За цей час жодної реакції у вигляді анафілактичного шоку не було зареєстровано. «Вся вакцина, в нашу... Вся вакцина зберігається у наших термосумках. Там температура від двох до восьми градусів. Це допустима температура зберігання закритого флакона. Далі, коли ми розводимо вакцину, то вже відкрита вона може зберігатися при такій же температурі до двох годин. Ми періодично спілкуємося з людьми, яких вакцинуємо. Все нормально, у когось взагалі нічого немає, а у когось болить рука. За два дні і все. Ну, добавила фізрасло, перемішала. Нужно 10 разів тільки акуратно перемішати. Потім ми пишемо час, число, місяць, год, коли ми відкрили. Працівники важливих структур державної безпеки, включно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, входять до пріоритетних на щеплення. Всього у частині близько 200 співробітників, з них бажання виявили 125. Фельдшерка аварійно-рятувального загону спеціального призначення Лілія Озерна говорить, коли рятувальники дізналися, що вводитися буде саме Файзерівська вакцина, охочих стало більше. Однією з Причин відказу було те, що велика кількість людей переболівших ковідом і треба було чекати 28 днів. Особливих протипоказань не було. Однією з головною це алергічна реакція і дуже багато ще сумніваються. За 30 хвилин медики перевіряли місце щеплення. На всю частину не виявлено жодної побічної реакції. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.